Skal du ikke gå glipp av våre nye, interessante videoer? Bare husk å klikke på abonner-snappen og bjell-ikonet. Vi legger ut nye videoer hver uke. 11. Vær fikk arkeløers portdefurasjonen.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 fortsätt å gå gjennom instruksjonene vår. Hvis du likte denne, trykk på del med vennene dine. Ha en fin dag. Følg er på Instagram, Facebook og Twitter. Alle lenkene er i